Tulvasuojelun yksi keskeisimpiä asioita on tulvien ennustaminen ja se tehdään tietokone tietokonemalleilla, laskennallisilla virtausmalleilla. Ja lähtöaineistona tässä on korkeusmallit, jotka perinteisesti on ollut, ollut karkeita ja nyt tällainen 3D-pistepilviteknologia mahdollistaa entistä tarkemmat korkeusmallit. Ja tyypillisesti näitä 3D-pistepilviä Tarkimmillaan tehdään, tehdään laserkeilaamalla, jolla me saadaan X, X Y, Z eli, eli sijainti ja korkeus, korkeustiedot ihan muutaman sentin, sentin tarkkuudella ja tä, tästä me voidaan tehdä, tehdä lähtötieto näihin tulvaennustuksiin ja saadaan entistä tarkempi ää, ennustus siitä, että minkä laajuinen tulva tulee olemaan ja, ja sitten sitä kautta kohdentamaan nämä tulvasuojelu ja tulvatorjunta toimenpiteet oikein.